La Comunidad Una ciudad viva, plena de per para todo, de esforza y de cultura, como ha estat siempre San Feliu. Pero para conseguirlo tenemos que forzarnos un poco más y seguir cumpliendo los consejos de sanidad pública. Recorda que el distançament social i una bona higiene de mans són la millor manera de lluita contra el virus. Depèn de nosaltres no fer passos enrere. I no oblidis que cal portar mascareta sempre que no es pugui garantir una distància social de 2 metres. Fem-ho per la nostra salut i per la salut dels nostres veïns i veïnes. Ens hi juguem molt. Així que gaudim dels nostres comerços, dels nostres bars i restaurants i dels nostres parcs i carrers amb civisme i responsabilitat. Cuidem-se amb Feliu. Cuidem-se amb Feliu. Cuidem Sant Feliu, cuidem Sant Feliu, cuidem Sant Feliu.